aflat. De ce a lipsit Augustin Lazre de la Irina CSM, în plin scandal al protocoalelor SRI. Procurorul general Augustin Lazre a participat, în perioada 2 la 4 aprilie, la o conferință internațională în Marrakech, Maroc, care a avut ca temă independența puterii judiciare. Între garantarea drepturilor justiciabililor sub liniere respectarea regulilor de funcționare a justiției. Potrivit unui comunicat al parchetului general, Principalele teme abordate în cadrul conferinței au fost evoluția independenței justiției într-o lume în schimbare a subliniere teprile societății de la o justiție independentă, eticizarea sistemului judiciar între abordarea legală sublinierei abordarea deontologică. Guvernarea administrației judiciare sublinierei promovarea eficientizării, facilitarea accesului la lege sublinierei justiție sublinierei dreptul de acces la informații. În cadrul panelului cu tema Independent ca procurorului, Augustin Lazare a susținut o alocuciune intitulat Independent ca procurorului sub statul de drept. În cuprinsul cerei a prezentat un scurt istoric al Ministerului Public din România, precum sublinierei principalele aspecte care țin de independența procurorului din Cara noastră, component statuat pentru prima dată în legea de organizare judiciar din anul 1938, prin care procurorii în altei curți de casacie au devenit inamovibili în condiții similare judecătorilor. Pe această tradiție, Constituția României din anul 2003, republicat, în capitolul 6, titlul al 3, lea reglementează statutul procurorilor, consacrând faptul ceea ce acest sublinieră a făcut parte din autoritatea judecătorească, iar nu din cea executiv. Pornind de la aceste considerente, Augustin Lazrea a artat ce independent ca specific autoricii și în care sunt inclus sublinierei sublinierei magistracii procurori. Se apre cu profesionalism, demnitate, fermitate, utilizând instrumentele juridice puse la dispoziție de lege. Totodată! Lazare a avut o întâlnire de lucru cu Mohamed Abdenabawi, presubliniere din al Ministerului Public sublinierei procuror general al Marocului. În cadrul cereia s-a discutat despre independența ca justicie. au fost abordate aspecte privind cooperarea judiciar-internaționale sublinierei au fost analizate oportunitățile de dezvoltare a cooperii dintre procurorii din cele două ceri. De asemenea, Augustin Lazare a mai avut întrevederi de lucru cu Xen Dimitriou, procurorul general al Greciei, Joana Marques Vidal, procurorul general al Portugaliei, Gianluca Esposito, secretarul executiv al Greco, Victoria Palau, Team de Reuromed Justice, Stefen Lec. fost presublinat. Subluiere Dinte al Asociației Internaționale a Avocaților, Patrick Van Den Colegiului Procurorilor Generali din Belgia, precum sublinierei cu alte și marcante din mediul juridic internațional. În contextul conferinței, Augustin Lazare a participat. La invitația Procurorului General al Marocului, la o de lucru la care au fost prezenți procuror generali Francofon. Conferinca sublinierei propune crearea unei platforme de studiu al unui ansamblu de probleme juridice de actualitate, realizarea unei compilacii de idei, a unui schimb de puncte de vedere. Precum sublinierei împrete sublinierea re-expertizei profesionale a participancilor, arată sursa citat. La eveniment au prezentat expunerii sublinierei au încheiat acorduri de cooperare judiciar-internațional peste 20.000 subliniere triai justiciei sublinierei procurori generali din Uniunea Europeană. America, Asia, Africa. Au mai luat cuvântul experciu, greco sublinierei Euromed, presubliniere din ai unor în alte curci de casacie sublinierei Justicie, profesor de la prestigioase universități de Drept. Din delegația Ministerului Public a mai făcut parte Nicoleta Tefanov. Procuror de la Serviciul de Cooperare Judiciar Internațional, Relații Internaționale, subliniere -i, Programa din cadrul PJ.